בשיטת הצירה זו יש לעשות חצי סיבוב, להישען לרגל הרגל הקדמי תוך כיפוף הברך ואת הרגל השנייה להניח בצורה מונחת לכיווני החלקה. סימולב למרווח בין הרגליים שצריך להיות מספיק גדול כדי להגיע להצירה מוחלטת